نلقى بعد الفاصل نعرف تفاصيل شيرينا بعقله شيرينا بعقله اول حاجه شيرينا بعقله من اصول فلسطينيه شيرينا بعقله ظلت طوال عمرها تخدم او تقب بجانب الفلسطينيين فضلت واقفه بجانب الفلسطينيين طول عمرها هي بتقول ان دخلت الصحافه دي مش مهنه انا دخلت عشان اقف جانب الفلسطينيين اخواتي اللي تدمرم وتبهدلم وتدمر بيوتهم فويفت ما ما بينهم عشان توصل صوتها للعالم كله عشان العالم كله يعرف ان الفلسطينيين ان الارض دي ارض فلسطينيه وليست اسرائيليه. ظلت طوال عمرها تخدم في الفلسطينيين وتقف بجانبهم وتهدئهم وتضع عليهم السكينه هو شيرين بعقلة هي من اصول فلسطينية شيرين ابو هل هي مسلمة ام مسيحية؟ على حسب الاقوال انهم يقولون ليست مسلمة بل هي مسيحية. شيرين ابو في اليوم اللي استشهدت فيه استشهدت فيه هي كانت داخلة وكانت لابسه هدوم التصوير وكانت لابسه الخوزة وكانت لابسه كل حاجه على حسب الاقوال كما قالت زميلتها أول أول ما دخلت هي أول واحدة كانت داخلة، داخلين يصورهم القوات الإسرائيلية وداخلين يصورهم الجيش الإسرائيلي ومش عارف فأول ما دخلت استهدف رصاص رصاصتين، رصاصة إجت في رجل زميلها في الشغل وجاءت طلقة أخرى في رأسها. فاستشهدت شيرين أبو وطلبوا الإسعاف وطلبوا وطلبوا، لكن عندما يأتي الموت لا محالة. اللهم ارحمها يا رب العالمين. بعد أما بعد الحادث إسرائيل بقى طلعت تتكلم، إسرائيل قالت إيه؟ لا إسرائيل قامت رايحة لا إحنا ما قتلناش، إسرائيل قامت رايحة بتقول ده آه إرهابيين فلسطينيين هم اللي قتلوه، طب لو هم على كلامكم آه في الإرهابيين فلسطين، طب هي واقفة بجانب الفلسطينيين هي واقفه بجانب الفلسطينيين فلو هي كان كانت مستهدفه كانت زمانها اتقتلت من زمان مع انها واقفه من زمان والارهابيين عارفينها والدنيا كلها عارفين يعني لو هي مستهدفه كانت زمانها من زمان ولكن الاسرائيليين هم اللي قتلوه مهما كان ومهما حصل مش هنصدق الاسرائيليين لان الاسرائيليين هم المنافقين والمنافق بكلمه قدامك ومن وراك كلمه تاني يعني المنافق ما تصدقهوش فلسط... الاسرائيليين هم اللي قتلوه لأن هي كانت داخلة تصور القوات الإسرائيلية. هي كانت داخلة تصور القوات الإسرائيلية فاستهدفت بطلقة. اللهم ارحمها يا رب العالمين. فالخلاصة من من كل ديت إن هي وقفت مع الحق، واللي يقف مع الحق ربنا بجازيه وربنا بيكرمه اللي يقف مع الحق، وقفت مع الحق، وقفت مع إخوته ضد أي احتلال يأتي عليهم. واللهم ارحمها. رحمه واسعه ولو بتحبوها اكتبوا في التعليقات حب مدى حبك حبكو ليها واعملوا هاشتاج انقذوا او اترحموا على شيرين ابو عقله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته كده عرفت كافه التفاصيل عنها لا تنسى الاشتراك في القناه ودعمنا بزر الجرس ولكم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته